Řekl bych, že když jsem teda v České republice tady teda neřídím, tak většinou to bylo dvanáctká, třináctká týdně, týdně, měsíčně, protože někdy musím jet třeba na audit nebo do nějaké jiné továrny a bylo jednodušší vzít auto a připravit se tam, takže v rámci práce jsem více využíval motorové vozidlo, abych mohl řídit a sedět za volantem, ale jinak dostat se do práce, dostat se domů, tak byla právě hromadná doprava. No já třeba v Čechách auto skoro vůbec nepotřebuju, protože ta hromadná doprava, ať už ta městská v Praze, nebo ta doprava mezi Prahou a tím místem, kde já bydlím, funguje naprosto skvěle. Mě jezdí třeba z Prahy za mojí mamkou autobus dvakrát, třikrát do hodiny a trvá to nějakých 30 minut. Takže já to auto vůbec nepotřebuji. A stejně tak po Praze ta doprava funguje naprosto skvěle. Já potřebuju auto jenom, když jsem u babičky, a potřebuji dojet někam na nákup. Třeba. Nebo když jsou ty lidi opilí. Takže já jezdím autem úplně minimálně. Uh, sama řídím tak jednou za čtvrt roku. A s ostatníma lidma se svezu tak dvakrát do týdne třeba. No teda já své vlastní auto nemám, ale máme tady jako rodinné auto. Ale kdykoliv potřebuju, jak si můžu půjčit. No, tak v průměru aspoň... Aspoň jednou týdně. Mám služební auto, takže je to, je to samozřejmě praktický, je to rychlý, ale je to mrtvý čas strávený za volantem, který nemůžeš využít pro nic jiného. Takže jako Jezdím autem do práce, jezdím na služební cesty autem a za rok najedu asi 40 000 km a je to moc. Nebaví mě to.